Το χωρί το έκαπανα. Αλούε σου, μα δεύτεροι, αλούε σου, μα δεύτεροι. Ε, τι και να τα μοθανέ, εσά, σε έψι και πενέ, εσά, σε και πενέ. Ε, τι και να τα μοθανέ, εσά, σε και πενέ, εσά, σε και πενέ. Τα γουδά, και γουδά, και γουδά, τα παντούλα. Τα χίλια, στο τα μέσα σε ένα βουρά. Τα χίλια, στο λόγο τα μέσα σε ένα βουρά. Τα μέσα σε ένα βουρά. Οχ και μη κλείς και μη δάκρυς πριν Βέει ο Ρώμα από σε τον, πέει ο Ρώμα από σε τον Εμείς μαζί να είναι ουμείες το τυχερό μου και τον, το τιχερο μου και εμείς μας ίναι οι νουμείες το τυχερό μου και τον το τυχερό μου και τον λαγουδάμ λαγουδάμ και λαγουδάμ και πατούλαμ τα σύλλειψαν όλοι οι κοινά τα μέσα σε ένα βουράν τα σύλλειψαν τα μέσα σε να βοράν